سرع علاجات لأسباب خراب بيوت المسلمين فخذوها حتى تستقيم الأمور. كثر الكلام عن النحس وقلة الرزق واختفاء البركة من معظم بيوت المسلمين، وكذلك تعالت أصوات المشتكين من سوء حالتهم النفسية والاجتماعية جراء الخلافات والشجارات على أتف الأمور. بعد التمعن في نمط العيش وتصرفات الأفراد نجد أن هناك انحراف في معظم الحالات عن المنهج الرباني الذي هدانا إلى الطريق المستقيم الذي به يستقيم العيش السليم. وعلاج هذا الانحراف نلخصه في سبع نقاط علاج واحد قراءه القران الكريم في البيت وهو يعتبر علاجا فعالا لاعمال السحره ويذهب الارواح الشريره ويبطل الحسد والحقد فعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيت إذا تلي فيه كتاب الله التسعى بأهلي وكثر خيره وحضرته المائكة وخرجت منه الشياطين والبيت الذي لم يتلى فيه كتاب الله ضاق بأهلي وقل خيره وتنكبت عنه المائكة وحضره الشياطين وقال بعض السلف أن البيوت التي يقرأ فيها القرآن لتضيء لأهل السماء كما تضيء السماء لأهل الأرض على اثنان قراء خص صورة البقرة باستمرار تحفظك وتحفظ بيتك وأهلك من كل الشرور وانسحر كل ساحر وفي قراءتها بركة فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا صورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل رواه مسلم علاج ثلاث قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله وذلك عند رؤية كل شيء أعجبت في البيت حتى وإن كان بسيطا قال الله تعال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله سورة الكهف الآية رقم تسعة وثلاثون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم أخي أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبرك عليه فإن العين حق رواه الإمام أحمد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى شيئا فأعجبه فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله قول ذلك حماية من كل عين قد تصيب العبد لأن النفس قد يقع منها ضرر من غير قصد وقد يصيب العد نفسه وهو لا يدري ويحدث ما ليحمد عقبه من تعطيل لكثير من النعم الرزق والصحه والبركه علاج اربعه التوبه الدائمه من الذنوب والمعاصي والاكثار من الاستغفار فعن ثوبان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه فالمعاصي والذنوب تحرم العبد الرزق الصحة والبركة وكذلك يحرم النور العين والمعرفة كأن يقرأ العبد القرآن الكريم لا يتأثر به فقال تعالى، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفامة يرسل السماء عليكم إدرارمة ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وعن عبد الله بعباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب عن زيد بن حارثة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف علاج خمس قراء آخر آيتين من سور البقر لهما أفضل وبركات كثير وهي تحصن من من كل شر إذا قرأهما كل ليل علاد ست قراءة آية الكرسي وهي عظم آية في القرآن الكريم والتي تحفظ قارئها من كل شر فإذا قرأها ليلا يحميه الله من الشياطين حتى يصبح ومن قرأها في صباحه وقاه الله من كل الشرور حتى يمسي علاد 7 فلا تعرض على مواقع التواصل الاجتماعي محتويات البيت والتحدث كثيرا بما وهبك الله عز وجل من خير على الملأ ذلك إن يعرضك للحسد والعين التي تصيبك وتصيب أهل بيتك.